Opikko oppien kuntoutuksesta koulutukseen, pilotoituja polkuja Pirkanmaalla. Kuntoutuksesta osaamisen osoittajaksi ja sieltä opiskelijaksi tai työelämään. Polkuvakuutusyhtiön kuntoutuksesta osaamisen osoittajaksi. Markku hakeutuu ammatillisen kuntoutusselvitykseen, jossa huomioidaan hänen nykyinen elämäntilanne Työ- ja koulutushistoria sekä työllistymis- ja opiskelumahdollisuudet myös kuntoutuksen päätyttyä. Suunnitelma tehdään terveydentilan pohjalta, jolloin tuki voidaan suunnata suoraan soveltuvimpiin työtehtäviin. Markun ammatillinen kuntoutus toteutetaan suunnitelman pohjalta, jonka vakuutusyhtiö tekee yhteistyössä kuntoutuspalveluja tuottavan yhdistyksen tai yrityksen kanssa. Kuntoutuspalvelun tuottava yhdistys tai yritys selvittää kuntoutujan nykytilanteen, sitoutumisen kuntoutukseen, aikaisemman osaamisen, vahvuudet ja kiinnostuksen. Vakuutusyhtiön kuntoutuksessa olevalta vaaditaan aina omaa aktiivisuutta, kiinnostusta ja motivaatiota suunnitelman toteutuksessa. Onnistuminen on aina kiinni kuntoutujasta itsestään. Työkokeilu, eli osaamisen hankkiminen, Työkokeilulla arvioidaan työn tai ammatin soveltuvuutta terveydellisten rajoitteiden ja omien kykyjen kannalta. Työkokeilu voi olla esimerkiksi lyhyempi työaika, keveämmät työtehtävät tai muita työjärjestelyjä. Työkokeilun aikana Markku hakee luoviin tutkinnon osan osoittajaksi ja tekee hakemuksen liitteeksi ruori-itsearvioinnin. Kuntoutus voi olla myös kouluttautumista uuteen ammattiin. Opiskelu voi tapahtua oppilaitoksissa, mutta myös työpaikoilla ja verkkooppimisympäristöissä. oppimisympäristöissä Siirryttäessä kuntoutuksen aikana opiskelijaksi on se aina päätoimista, jolloin opiskelun ajalta vakuutusyhtiö maksaa menetyskorvauksen lisäksi vuosittaisen kulukorvauksen opiskelusta aiheutuviin kuluihin. Työkokeilun aikana Markku hankki ja osoitti osaamistaan rakennusalan perustutkinnosta. Markku hakeutui päätoimiseksi opiskelijaksi ja yhteistyössä vakuutusyhtiönä Luovin kanssa sovittiin opiskeluaika, jonka Markku vielä tarvitsi osaamisen hankkimiseen ja osoittamisen saadakseen uuden ammatin.